اللحظات المخيفه والمرعبه ملهاش مكان محدد ممكن تكون في بيت مهجور مقابر شجره قديمه او حتى في بيتك ويمكن في اوضه نومك نفسها الليله كل القصص احدثها هالطور في مستشفيات من كل مكان في العالم واختياري للمستشفيات مش من فراغ لان المستشفيات من اكثر الاماكن اللي بتحصل فيها ظواهر مرعبه ومش طبيعيه وبتكون مخيفة وملهاش تفسير. أهلا بيكم صار الاتنين المرعب ومستشفيات الرعب. التجربة الأولى كنت بشتغل حارس أمن في مستشفى من المستشفيات، والحقيقة الموضوع كان له مزايا كتير زي مواعيد شغل مناسبة، الأجر كان ممتاز، ده كمان غير إنهم كانوا بيصرفوا لنا وجبات، وما أقول لكمش على خفة دم الممرضات، لكن وبالرغم من كل اللي فات لازم أعترف انها في النهايه مستشفى فلازم يكون في حاجات مش مريحه ابدا واحيانا مخيفه سامحوني لو كنت ابدو كئيب شويه يعني مثلا لو عديت عدد الجثث اللي انا تعملت معاها الست شهور اللي فاتوا هلاقيهم اكتر بكتير من عدد الجثث اللي شفتها في الثلاثين سنه اللي فاتوا واللي بيمثلوا عمري كله ما علينا ده مش موضوع حكايه النهارده الحكايه دي كلها عن بدروم المستشفى انا لما توظفت كان اختياري لحراسه مناطق معينه في المستشفى كان جدول شغلي كله شغل بالنهار لكن لما عملوا الاعلان عن احتياجاتهم لموظفين امن علشان فتره الشفتات المسائيه انا بسرعه رحت قدمت لان الاجر كان اعلى لكن ده كان معناه ان نطاق التغطيه والحراسه بتاعتي هيوسع وهيغطي مبنى المستشفى بالكامل وده طبعا بيتضمن البدروم الخاص بالمستشفى الموضوع مش زي ما ممكن تتخيل أو يخطر على بالك أنه بدروم عبارة عن أوضة فاضية لا الموضوع غير كده خالص البادروم في المستشفى دي كان بيتضمن أقسام كتيرة ومختلفة مثلاً قسم الأشعة قسم الكانتين وتجهيز الأغذية القسم الهندسي ودي بس مجرد عينة بسيطة للأقسام اللي موجودة في بادروم المستشفى يعني باختصار المكان ده مش مكان طالما كله رطوبه وخيوط عنكبوت ومهجور لا الوضع غير كده خالص اما ايه الغريب او المخيف في البدرون ده هقولك عقارب الساعه لما بتشاور على الساعه 8 مساء البدرون ده بكل ادارته واداراته وزحمته بيكونوا انتهوا من اشغالهم والكل بيكون روح وبتحول المكان لحاله صمت مفزعه بعد ضجيج النهار وده كان وقت حصول الواقعه او الوقائع اللي هحكي عنها النهارده. كان اول اسبوع ليا كموظف امن متجول في الشيفت المسائي وخلال فتره السبع ايام دول ما صادفنيش اي شيء مقلق ولا اي وقائع تذكر. انا ما كنتش قلقان ان حاجه تحصل لان انا كان عندي خبره طويله في مجال الامن تعدي الخمس سنين واللي اشتغلتهم في اماكن تانية وقتها جمعت خبرات ممتازه في التعامل مع الطوارئ والاحداث الغير متوقعه بصراحه كان شيء مريح إني ارتاح من صداع مشاكل الشيفت الصباحي واشتغل في شيفت هادي ما فيهوش مشاكل يعني كنت بقول لنفسي هعتبرها فتره راحه واستجمام وفي الوقت نفسه هقبض لكن في ليله وانا باخد جولتي في المستشفى وكنت في البدروم سمعت خطوات رجلين ماشيه ورايا في العادة ده مش بيمثل اي مشكلة بس الوقت كان متأخر فالصوت لفت انتباهي مع اني برضو ما كنتش مديله اي اهتمام كنت بقول لنفسي يمكن ممرضة جاية تاخد حاجة من القسم او ضيف غلط ودخل القسم بالغلط المهم انا اتحركت في اتجاه الصوت علشان اشوف مين اللي بيعمل الصوت ده اول ما قربت من زاوية الطرقة بصيت في المراية المتعلقة في الركنة يمكن انت ما تعرفش بس المستشفيات بيركبوا فيها مريات في كل الزوايا علشان شغالين يقدروا يشوفوا كل الممرات والطرق وهم ماشيين انا لما بصيت فيها ما لقيتش اي حد ولا اي حاجة ظاهره خالص ولا بشر ولا خيالات ولا اي حاجة بتتحرك هنا انا جريت بالسرعة على اخر الممر ولفيت في الممر المقابل لكن برضو كان فاضي ومفيش أي حد خالص، المكان الوحيد اللي لو حد كان هنا واختفى هيكون الأسانسير، بس لو حد كان دخل فيه كنت هسمع صوت الأسانسير وجرس الباب بتاعه هو بيتفتح وبيتقفل، كان شيء غريب ومحير وقتها أنا طنشت وقلت خلاص غالبًا ده خيالي بيلعبني نفس السيناريو ده اتكرر مرة تانية بعدها بكم يوم أنا كنت براجع القسم الهندسي علشان أتأكد إن مفيش معدات تثابت مكشوفة وفجأة سمعت أصوات أنا ما كنتش عارف أحدد هما بيقولوا إيه بالظبط بس كانت أصوات زي همس وبالتأكيد كانت أصوات آدمية أنا تحركت في اتجاه الأصوات والفضول كان بيأكلني يمكن الفضول كان هو السبب الوحيد اللي خلاني أروح أبص واشوف ايه ده لكن تاني ما كانش فيه اي حد ومع ذلك الاصوات كانت لسه موجودة وان كانت تبدو بعيدة وفجأة كل الاصوات سكتت والمكان غرق في الصمت التام كأن اللي كانوا بيتكلموا دول اختفوا فجأة بدون اي مقدمات وسبوا المكان كان يعني شيء غريب ومش مفهوم وملهوش أي تفسير وتاني أنا اديتش أي اهتمام للموضوع ده ورميته ورا ظهري وقلت يمكن حد كان سايب راضي شغال أو حاجة دايماً كنت بلاقي تفسيرات تهديني وتقنعني إن كل شيء تمام وما فيش أي حاجة تقلق أياً كان كل اللي فات ده كان ممكن ألاقي له تفسير لكن اللي جاي ده كان صعب تفسيره لدرجة أني والحد النهاردة مش عارف أفسره أو أشرحه كان يوم تاني وجولة تانية في البدروم كنت ماشي في طرقة في آخرها في زي صالة واسعة وكبيرة لما لاحظت مجموعة أبواب بتتقفل الأبواب دي كانت أبواب حريق يعني الأبواب دي بتكون مفتوحة بنظام مغناطيسي ولو حصلت أي حريقة بتتقفل أوتوماتيكي واليوم ده كان انذار الحريق ضرب قبل الواقعه دي بشويه انا قلت لنفسي يمكن الابواب دي اتقفلت لما انذار الحريق ضرب وبعدين نسيوا يفتحوها فاخدت نفسي ورحت على الابواب علشان افتحها بنفسي في اللحظه دي باب منهم فتح لوحده هو ما فتحش مثلا رزع او بعنف لا ده اتفتح كان حد فتحه ودخل منه لجوه الباترون انا وقفت في مكاني وانا في حاله صدمه وذهول كامل الابواب دي مصفحه يعني تقيله جدا وصعب على اي حد يفتحها بسهوله او يزقها ويعدي كده من غير ما يكون ظاهر الباب بالتحديد كانت اتزق واتفتح بسلاسه غريبه وما ترزعش ووصل لحد الجدار وبعدين سبت على وضعه يعني السبب الوحيد المقنع إن باب زي ده يتفتح بالشكل ده إن يكون في إعصار مفاجئ مثلاً خبط الأبواب دي غير كده الوضع هيكون مش مبرر أنا مش محتاج أقول إن الليلة دي لفيت أكتر من العادة ودورت كنت بدور على إجابات على اللي حصل كمان في حاجة تانية لاحظتها غريبة المناطق البردة في البدروم واللي حسيت بيها جداً في الليلة دي المناطق الباردة دي ما كانتش نتيجة مكيفات او شبابيك مثلا جايبة طيارات هوا بارد لا دي كانت مناطق في البتروم باردة جدا ومتوزعة في مناطق محددة هناك بمجرد ما بمر فيها او جنبها بحس بالصقيع بيلسعني لكنها بتختفي لوحدها زي ما بتظهر فجأة وبدون مبررات دي كانت حاجة مش طبيعية ومش منطقية كانوا في كل مكان في البدروم الغريبة ان مكانهم كان بيتغير واحيانا بيكونوا في مناطق مش طبيعي ولا منطقي انها تكون بارده مثلا زي جنب قسم تحضير الاغذية واللي كله افران وكمان جنب قسم الاشعة المقطعية الكلام ده ما كانش له معنى كان غريب ومقلق الوضع ده استمر أسابيع وكل اللي عملته إني على قد ما أقدر كنت بحاول أتجاهل كل اللي بشوفه وبسمعه وبحسه. الوظيفة أصلها كانت مجزية زي ما قلت قبل كده وأنا ما كنتش عايز أضيع فرصة زي دي من إيدي. لكن كل ده اتغير في ليلة من الليالي. كنت في جولة من جولاتي الليلية في البدروم لكن حصل شيء ما كنتش ممكن أبدا أتجاهله. لأن الإدارة كانت هتعرف هما دايماً بيعرفوا كل حاجة وما فيش أي حاجة بتستخب عليهم أنا رجعت للبدروم وأنا بفكر في المرتب المجزي اللي باخده وكنت بقول لنفسي ما هما بيدفعوا لي كتير علشان ما طنش لما أي حاجة تحصل فمرة تانية وصلت لحد آخر الطرقة وعند الزاوية بصيت في المراية وهنا أنا اتجمدت في مكاني لأن المرة دي أنا شفت كيان عند الركنة ما كانش شخص لكن كيان على هيئة بني آدم مصنوع من ضباب أسود أو دخان أسود كان واقف عند الزاوية اللي في آخر الممر أنا في اللحظة دي اتفزعت والرعب سيطر عليا بالكامل كل صفارات الإنذار كانت بتصرخ في عقلي بتحذرني من الخطر اللي مستنيني أنا كنت بحاول أمنطق المسألة وأعمل زي العادة ولا إلها سبب أو تفسير، فكنت بقول لنفسي يمكن دي وساخ على المراية أو تراب، بس طبعًا مستحيل لأنهم بينضفوا الحاجات دي كل يوم. أنا كنت خايف وبرتعش، كنت بتمنى لو كانوا عينوا موظف أمن تاني يكون معايا في اللحظة دي. مخي كان بيطرح السؤال وإجابته، ولقيتني بقول ويعني لو كان في موظف تاني معايا كان هيعمل إيه؟ يعني ما احنا الاتنين كنا هنكون في الهوا سوا وفي الغالب كنا هنسابق بعض على باب الخروج كل اللي كنت بتمناه وبصلي ربنا علشانه في اللحظة دي ان الشيء ده ما يتحركش ويجي في اتجاهي بأي شكل خالص انا كنت واقف في مكاني وكنت حاسس ان الوقت واقف واني هفضل واقف هنا في مكاني للأبد لما فجأة الكيان او الشيء ده اتحرك في الاتجاه المعاكس اما انا فالسبب غير منطقي او مفهوم ابدا فجاه لقيتني بتحرك وبدخل راسي ورا جدار الممر وببص على الزاويه او المكان اللي فيه الكائن ده كنت ببص بحاول اتفحص وافهم ايه هو لكنه كان اختفى على طول بصيت تاني على المرايه لكنها كانت فاضيه هي كمان ما فيش اي حاجه ظاهره فيها ما كانش فيه حد غيري انا في البدروم انا بسرعه البرق كنت بجري وبطلع السلالم وعلى اوضه التمريض كنت جريت ودخلت وقفلت عليا الباب وفضلت هناك لحد الصبح تاني يوم بعد الواقعة دي بشهرين الامور كانت بدات تهدى والمناطق البارده اللي كنت بحسها في البدروم هي كمان قلت كتير وبعدين اختفت انا كنت رجعت للشفتات الصباحية تاني وفي يوم كنت باخد جولة من جولاتي في البدروم وكان معايا زميل من الزملاء لما سمعت اصوات الهمس مرة تانية طبيعي ده كان ممكن يكون صوت اي حد في الوقت ده من اليوم بس انا كان لسه عندي هسس من اللي شفته قبل كده وعانيت منه في البدروم فدايما دماغي بتاخدني المناطق مش لطيفة لما بحس او بسمع حاجة مش مفهومة او غريبة أنا لفيت وبصيت لزميلي وسألته أنا طبعا شكلي كان موهور وخايف فسألته إذا كان هو كمان سامع الأصوات اللي أنا سامعها والحمد لله سبحانه وتعالى هو كمان قال أيوة سامعه وقتها أنا هديت قوي واتطمنت يعني هو عادي يبصلي وبعدين بيقول لي ما تقلقش، هتتعود عليها دي مسألة وقت وقت مش أكتر أنا ساعتها وقفت في مكاني وتنحت له وقلت له تقصد إيه يعني رد علي وهو بيقول همهمه وأصوات وحاجات مش مفهومة هتتعود عليها لما تشتغل هنا لفترة طويلة خصوصا تحت هنا في البدروم وبعدين بصلي وقال أنا بخمن إنك أكيد شفت أو سمعت حاجة في الشفتات المسائية اللي انت اشتغلتها هنا دي حاجة واضحة تماما بص كده لمنظرك في المراية يا ده أنت الخوف بيشاع من عينيك انا هزيت راسي باني موافقه على كلامه وقعدت احكي له على اللي شفته في الليله اياها وكل اللي حصل قبلها هنا لقيته بيرد عليا وقال بص كلنا هنا عصرنا حاجات من النوعيه دي لما اشتغلنا في الباترون بتاع المستشفى بس ما تخليش الحاجات دي تقلقك مع الوقت هتتعلم انك تتعايش معاها وتتجاهلها انا طبعا كنت متفاهم ان زميلي ده اكبر مني في السن وكمان اشتغل في المستشفى يمكن اكتر من 15 سنة فكان منطقي انه ياخد الامور على الهادي وما تسببلوش اي نوع من الازعاج بالرغم من ان نفس الحاجات دي كانت هتخليني اتجنن وهيحصل لي حاجة فرجعت سألته طيب ليه المنطقة دي بس من المستشفى وليه مش بتحصل في اي مكان تاني لقيته بيرد علي وبيقول لي يعني انت لازم تسأل السؤال ده وقعد يضحك. ساعتها الفكرة نورت في دماغي، كنت عايز اخبط دماغي في الحيطة لأني ما لوحدي ومن بدري. الخيالات اللي كنت بشوفها وأصوات الخطوات والأصوات اللي بتهمس والأبواب اللي كانت بتفتح لوحدها وكمان المناطق الباردة. كل ده كان بيحصل على مسافة قريبة جدا من مشرحة المستشفى. فجأة شريط ذكريات كان بيدور في راسي وأنا بفتكر الجولة اللي أخدتها مع مدير القسم اللي بشتغل فيه وهو بيوريني المستشفى والأقسام اللي فيها واستغربت إنه ما قاليش إن المشرحة موجودة في البدروم فعلى طول سألت زميلي طب أنا ليه ما حدش فهمني أو بلغني بالكلام ده قبل كده لقيته بيرد عليا وبيقول لي لأننا لو كنا قلنا لك ما كنتش هتصدق ولا كلمة من اللي هنقولها وقال لي اعترف بقى ان كان عندنا حق انا بصراحة كنت عارف ان عندهم حق وما قدرتش اجادل الوضع فعلا كان صح لانهم لو كانوا قالوا لي الكلام ده في اول يوم جيت اشتغل فيه كنت هفكر انهم بيعملوا كده علشان يهرجوا بما اني موظف جديد او هفكرهم بيشتغلوني فبصراحة ما قدرتش الومهم على موقفهم ده ابدا انا اشتغلت في المستشفى ده لمدة سنة وبعدها اتنقلت المكان مختلف صحيح مستشفى برضه بس ما فيهاش مشرحه. زمايلي ممتازين والأجر برضه ممتاز فما عنديش أي مشاكل. لكني وبالرغم من كل المزايا دي إلا أني لسه ولحد النهارده دايما ببص في المرايات وأنا بعمل الجولات بتاعتي وذكرى اللي حصل في المستشفى القديمة لسه في بالي وصدقني لسه بنط في مكاني لو سمعت أي صوت لو أنا شغال بالليل. بس لسه عندي أمل ان في يوم من الايام ممكن يمكن هتعود على الوضع وهنسى اللي حصل زمان في المستشفى التجربه الثانيه الممرات البارده كل واحد فينا عنده قناعات مختلفه فيما يخص الظواهر الغريبه وعالم الجن والاشباح بس بالنسبه لي الموضوع كان غيه وهوايه انا بحبها لكن بعد التجربه دي انا نظرتي للعالم الغريب والمرعب ده اتغيرت تماما واخدت توجه تاني خالص الموضوع ده حصل من كام سنه فاته وقتها واحد من اصحابي كانت صاب في حادثه خطيره فانا ومجموعه من اصحابي رحنا المستشفى علشان نزوره لكنه كان لسه في اوضه العمليات فاحنا قررنا نستنى في اوضه الانتظار علشان نعرف اي اخبار ونتابع وضعه الصحي بعد فتره أنا زهقت من القعدة وبدأت أبص حواليا كان في مجلات مرمية على ترابيزة فقعدت أقلب فيها وبعدين قمت أبص من الشباك الكبير اللي في الأوضة وبعدها قمت وقعدت أتكلم شوية مع المجموعة اللي كانت معايا لكن كل ده ما كانش بيساعد القلق على صاحبي كان مخليني في حالة شديدة من التوتر وهنا قررت أروح أتمشى شوية فسألتهم لو حد فيهم عايز حاجة يشربها من الكانتين لما كلهم جاوبوا بالنفي انا اتحركت في الطرقة اللي بتودي للكافتيريا وانا ماشي هناك في الطرقة الفاضية، سمعت صوت خطوات بتتحرك من ورايا وبتقرب مني قوي، فأنا لفيت ابص كنت متوقع هلاقي ممرضة أو يمكن حد من أصحابي غير رأيه وقرر يجي معايا يشرب حاجة، لكن اتصدمت لما لقيت الطرقة فاضية خالص، ومفيش حد هناك غيري أنا والطرقة الفاضية والصمت اللي كان مسيطر على المكان بشكل رهيب وكان بيقطعوا صوت زي ما يكون أصوات منظم ضربات قلب بس جاي من بعيد قوي أو صوت عمال بيدردشوا سوا بس برضه كان الصوت جاي من بعيد يعني بالكاد بسمعه مش عارف أنا حسيت أن في حاجة غلط حاجة مش مفهومة لكني قررت أتجاهل اللي سمعته واعتبر كأنه ما حصلش أساسا خصوصا وأنا أصلا مش من محبي جو المستشفيات فلفيت وكملت ماشي. وهنا إحساس مفاجئ داهمني وملا كل ذرة في كياني واتجمدت تماما في مكاني وما اتحركتش. أنت عارف الإحساس الغريب ده اللي بتحسه لما حد يكون واقف وراك وجسمك يقشعر وشعر إيديك يقف وأنت بتلف ومتوقع تشوف حد. ده بالظبط اللي حصل لي ومرة تانية. لفيت ما كانش فيه غير فراغ الكوريدور او الممر اللي كان فاضي تماما وما فيهوش اي حد خالص انا جسمي كله اتنفض وشعر جسمي كله المره دي كان وقف من الخوف والفزع والقلق اللي كان عامل زي الشلالات اللي اجتاحت كل مراكز الاحساس في جسمي كله الهواء اللي حواليا اصبح بارد بشكل ملحوظ لدرجه اني كنت شايف بخار المية قدامي وانا بتنفس وفي اللحظه دي كل اصوات منظم ضربات القلب والعمال اللي كانوا بيدردشوا اللي كنت سامعها من بعيد كانت وقفت تماما كان حد اتك على زرار ولغاهم الهدوء بقى عامل زي الضجيج في وداني من كتر عمق الصمت انا كنت في حاله ذعر ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل حواليا وعارف ايه اعمله يعني ما كانش فيه حاجة اقدر افكر فيها انا كنت عايز اجري بس رجلي كانت عاملة زي الجلي من كتر الخوف دي يا دوب كانت شيلاني حاولت اتكلم بس صوتي مرضاش يطلع زي ما يكون في شيء او حاجة سيطرت عليا بالكامل انا حسيت كاني بقالي ساعات واقف في مكاني تحت سيطرة القوة المجهولة الغريبة دي واللي انا اصلا واساسا مش شايفها بعدها حسيت بتيار هواء بارد قوي زي ما يكون في حد مر من جوايا وفجأة اختفى وبعدها كل شيء رجع طبيعي من تاني أنا كنت لسه واقف في مكاني مرعوب ومصدوم ومذهول بحاول أفهم ده إيه ده اللي أنا عشته وحصلي في اللحظات دي حسيت بيه مش كده فجأة ده كان جاي من ورايا أنا لفيت أشوف مين اللي بيتكلم بصيت لقيتها واحدة ستة عجوزة لابسة روب من اللي بيلبسوه المرضى بتوع المستشفى كانت معدية جنبي وهي بتتكلم أنا ردت عليها تقصدي إيه؟ كنت بكلمها وأنا محتار ومش فاهم حقيقي ما كنتش فاهم لقيتها بتلف وبتبصلي وهي بتبتسم ابتسامة غريبة وقالت دايماً بيجي لما حد بيكون لسه ميت هنا ما تقلقش مش هيئزيك انا ما استنتش انها تقول حاجه تانيه وبسرعه سالتها هو ايه ده اللي بيجي كنت بسال السؤال وانا مش متاكد اذا كنت عايز اعرف الاجابه اساسا هي بدات تتكلم وهي شكلها مستغربه الصدمه اللي انا فيها وابتسمت وقالت عزرائيل يا حبيبي بعد الحوار المتبادل ده واللي نتيجته كانت اكتر من اني اقدر اكمل حتى الحوار انا أخدت في بعضي وطلعت اجري ومن كتر ما كنت بحاول أسرع رجليا كانت هتكعبلني لأنها دخلت على بعضها وأنا بجري لحد ما وصلت لقاعة الانتظار ووقتها قررت أني مش هحكي حاجة من اللي حصلت مع أصحابي لأنهم بكل تأكيد كان هيقولوا اني أكيد مرهق ودعبان وخيالي بيعيشني الحوارات دي بس أنا وفي قرارة نفسي كنت متأكد أن الموضوع له أبعاد أكتر من كده وللأسف الشديد بعد فترة بسيطة من الانتظار وصلتنا الأخبار المفجعة إن صاحبنا اللي كان في العمليات اتوفى الإصابة اللي كانت في مخه كانت جسيمة وما قدروش يعملوا حاجة علشان يوقفوا النزيف إحنا مشينا من المستشفى وإحنا في حزن عميق وألم رهيب وفي اليوم اللي بعده أنا ما كانش فيها على بالي غير موضوع واحد بس ما قدرتش أشيله من دماغي وكنت بفكر فيه طول النهار وهو تفاصيل اللي حصل لي في المستشفى وأنا مستني صاحبنا اللي كان في العمليات اللي حسيت وقتها أنا عارف وكل يقين أنه كان مش طبيعي يا ترى أنا في اليوم ده وفي الوقت ده قابلت إيه ولو هو اللي في بالي أو اللي الست قالت عليه يا ترى كان موجود علشان ياخد صاحبي التجربة الثالثة لقاء مع الأموات أمي كانت في المستشفى وعمرها 23 سنة، والسبب إنها كانت اتصابت في حادثة موتوسيكل خطيرة. في الحادثة دي رجليها الاتنين كانوا اتكسروا، وكمان دماغها كانت اتصابت إصابة شديدة. وفي الليل صحيت من النوم في وقت متأخر، بس ما فتحتش عينيها. صوت جواها قال لها: ما تفتحش عينيها. أنا أمي أصلاً من فيتنام. ونشأتها كانت في أسرة متدينة، تؤمن كتير بالروحانيات، وده موضوع هي مش بتتعامل معاه ببساطة بالعكس هي متمسكة بيه جدا وبتظبط حياتها على الميزان ده، المهم هي في النهاية اضطرت تفتح عينيها لأنها سمعت صوت تمتمة جنب ودنها زي ما يكون حد بيحاول يتكلم معاها وصوته وكلامه ما كانش واضح لما فتحت عينيها لقت نفسها في سرير في نص الأوضة وباقي السراير اللي جنبها كان فيها ناس كلهم لونهم شاحب جدا المكان كله كان محاصر بناس لونها شاحب وكلهم كانوا بيحاولوا يلفوا ويبصوا عليها لكن بمجرد ما هي قامت وبصت عليهم كلهم بصوا لتحت كأنهم ما كانوش بيبصوا عليها هي كانت في صدمة رهيبة فحاولت تهدي نفسها علشان تفهم ايه اللي بيحصل وتلاقي له سبب منطقي. صوت الهمهمة والتمتمة زاد أكتر وأكتر والصوت كان بيعلى أعلى وأعلى لدرجة إن الأوضة كلها كانت غرقت في الصوت ده. كأن مجموعة كبيرة من الناس كانت بتتمتم لبعضها بشكل مخيف لكنها ما كانتش شايفة أي شفايف بتتحرك. بعدها واحد منهم مد ايديه وحاول يوصلها بس برضه كان مش بيبص عليها ودي كانت اللحظه اللي امي اتفزعت فيها وبدات تصرخ بهستيريا شديده بتقول انها حست انها زي ما تكون راحت في غيبوبه وما فقتش الا لما حست بممرضه جايه بتجري وبتدخل الاوضه لما حكت للممرضه على اللي شافته الممرضه قالت لها بصي أولا أنا لما دخلت الأوضة أنت كنتي قاعدة في السرير مش نايمة ثانيا غالبا اللي حصل لك ده نتيجة الجرح اللي في رأسك واللي تسبب لك في ارتجاج في المخ وبعد وقت طويل والممرضة قاعدة بتهدي فيها أمي أخيرا رجعت تنام وراحت في نوم عميق ما حصلهاش أي حاجة بعدها والفترة طويلة حتى بعد ما خرجت من المستشفى ورجعت لحياتها لكن كل ده اتغير بعد ما حملت فيا ونقلنا لكوريا علشان نعيش هناك وفي يوم من الايام واحنا بنركب اتوبيس لحظه الطابور اللي مستني يركب الاتوبيس كان فيه حد شكله مش غريب عليها ابدا شخص شاحب جدا وكان باصص لتحت ولما ركب الاتوبيس سواق الاتوبيس ولا كانه شايفه تجاهله تماما الشخص ده راح قعد في اخر الاتوبيس لكن بعد فترة بسيطة أمي لاحظت إن الشخص ده بدأ يتحرك من مكانه وجيه قعد في نص الأتوبيس قريب مننا. وهنا أمي بدأت تعيط. أمي بتحلف إنها شافت الشخص ده بيطفو ومفيش أي حاجة تحت رجليه. واحدة ست كبيرة جت قعدت جنب أمي وقعدت تهدي فيها ولما أمي لفت علشان تشاور لها على الشخص ده لا تختفى. فص ملح وداب من اليوم ده ولحد اليوم اللي هاجرنا فيه لأمريكا أمي ما تعرضتش لأي نوع من المشكلات دي تاني خالص وبعدها كانت حامل في أخويا وهنا بدأت تشوف أشخاص زي الشخص الشاحب ده في كل مكان في المحلات في الشوارع حتى بره بيتنا كان الحمل حمل متعب جدا وشاق وكانت كل شوية لازم تروح المستشفى بسبب مشكلات في الحمل وهي هناك كانت دائما بتعيط وتصرخ لو الممرضات سابوها لوحدها المستشفيات كانت أكتر مكان بتشوفهم فيه الناس الغريبة اللي لونها رمادي شاحب ومخيف كانت بتقول إنهم في كل مكان يعني هي في أي مكان كانت بتبص فيه تلاقيهم قدامها والطريقة الوحيدة اللي كانت بتخليها تحس بالأمان هي لو حد كان موجود معها لإن دي كانت الحالة الوحيدة اللي الناس اللي لونها شاحب ما كانوش بيقدروا يقربوا منها في الليلة اللي هي ولدت أخويا فيها كلنا كنا نايمين في أوضة واحدة لأنها كانت أجهدت جدا وتعبت كتير وهي بتولده كل الوقت المرهق اللي عاشته في فترة الحمل ما كانش يقارن بالمجهود اللي بذلته والتعب اللي تعبته وهي بتولده والدي قال إنها كانت على وشك الموت وهي بتولد ومرة تانية صحيت في نص الليل وأخويا نايم جنبها وبرضو سريرها كان متحوط بالناس اللي لونها رمادي شاحب بشكل غريب، واحدة منهم كانت حاطة إيديها الشحبة على راس أخويا، وأمي اتفزعت لما اكتشفت إن أخويا لونه هو كمان أصبح شاحب، بس بدل ما تنادي وتطلب النجدة هي ما قدرتش تتحرك، اتسمرت في السرير والست اللي لونها شاحب كانت بتمرر ايديها في شعر اخويا وبتحسس على راسه مرة ورا مرة ونفسه كان وقف لكن فجأة اخد نفس امي صحت الصبح لقت الناس اللي لونها شاحب كانوا اختفوا والممرضة كانت دخلت الأوضة وانا ووالدي كنا لسه نايمين وما كانش فيه اي حاجة كل شيء كان طبيعي مفيش حاجة غريبة بالمرة الممرضة بصت على أخويا وقالت إنه كويس وكله تمام أمي بتقول في اللحظة دي هي فهمت إن الناس دول ما كانوش بيحاولوا يأذوها أو يخوفوها هي بتعتقد إنهم مجرد أرواح تايهه أو حاجة شبه كده وإن أخويا كان على وشك يموت في الليلة دي وواحدة من الناس اللي لونهم شاحب هي اللي ساعدته يتنفس ويرجع للحياة أنا كنت دايماً أفكر إن أمي كانت بتهلوس وإن كل دي عبارة عن هلوسة لكن نبرة الصدق واليقين اللي في صوتها كانت دايماً بتخليني أراجع نفسي فبلاقي نفسي مش قادرة غير إني أصدقها في كل حرف بتقوله عن الناس دي دلوقتي وبعد السنين مرت بينا أمي معدتش بتشوف الناس اللي لونها شاحب إلا على فترات بعيدة قوي ودايماً في أوقات الأزمات وبس ودلوقتي هي معدتش بتخاف منهم لكن أنا أنا لسه بخاف وبقلق علشان أنا مش متأكدة بنسبة مية في المية إنهم ناس كويسة أو كيانات طيبة أنا خايفة تكون الوحدة اللي كانت مسكت إيد أخويا وراسه بعد ولادته تكون مرجعتلهوش لهوش الحياة دي بالعكس ممكن تكون كانت بتحاول تاخدها منه أنا سمعت كتير عن أرواح بتحاول تسرق أرواح ناس عايشة. علشان يحاولوا هما يرجعوا للدنيا تاني. أنا كل اللي بتمناه إن ماما تكون على حق في الطريقة اللي بتشوفهم بيها وبتأمن لهم. التجربة الرابعة. التجربة اللي هحكيها النهارده تجربة حقيقية وعشتها بكل تفاصيلها المريعة والواقعة دي حصلت في مكان مشهور بإنه مسكون وناس كتير حصل لها حاجات من النوع ده هناك. هي مستشفى مسكونة في جنوب غرب ولاية فرجينيا وحالياً بتديرها جمعية من الجمعيات الروحانية كمكان للمغامرات المرعبة لمحب الأجواء المخيفة وكمان للي عاوز يعيش تجارب رعب حقيقية الوقت ده كان في آخر شهر أكتوبر وكانت احتفالات الحلوين شغالة وفي كل مكان الاحتفالات كانت على قدم وساق زي ما بيقولوا عمري كان 17 سنة وكان معايا مجموعة من أصحابي وقررنا بمناسبة جو الرعب المرتبط بحلوين إننا نجرب حظنا خصوصا وإن المكان ده كان عامل عرض. الفرد يدفع 100 دولار في مقابل إنه يبيت ليلة هناك في المستشفى دي ولو قدرت تقعد هناك لحد الساعة 5 الصبح بيرجعوا لك 70 دولار من المية 100 أنا وأصحابي كلنا اتفقنا إن السنة دي هتكون سنة التحدي وإننا كلنا هنقضي الليلة هناك الليلة اللي اخترناها علشان نقضيها هناك بدأت الساعة 11 بالليل وبدأتها بالدخول لمبنى المستشفى القديم كان مجموعنا ستة تلات ولاد وتلات بنات وتكلفة الليلة اللي كنا هنبيتها في المستشفى المسكونة كانت 600 دولار لما بتبيت في المستشفى دي بيدولك كشاف كهربائي وكمان جهاز كاشف لوجود أي كيانات روحانية مش بشرية الجهاز ده مشهور باسم IMF وفكرته بتقوم على تحويل أي نوع من الطاقة إلى طاقة مغناطيسية وبالتالي بيكون عنده القدرة على الكشف على أي مجال مش طبيعي بيحيط بالإنسان وفي الوقت نفسه المسؤولين عن المكان أخذوا مننا موبايلاتنا علشان ما نستخدمش الفلاشات أو الكاميرات اللي فيها إحنا كنا محظوظين لأننا كنا المجموعة الوحيدة اللي هتقضي ليلة هالوين في المستشفى المسكونة وبعد ما راجعوا معانا القواعد المنظمة للبيات في المستشفى قالولنا اننا هنكون لوحدنا جوه المستشفى لحد الساعة 5 الصبح ده طبعا لو قدرنا نصمد لحد الوقت ده الاول خليني احكي لك عن المستشفى ده وتاريخه علشان تستوعب الوضع المستشفى تم إنشائها في سنة 1865 فهي مستشفى قديمة اوي مكونة من ثلاث ادوار في البداية المستشفى ده كان بيهتم بكبار السن وبيرعاهم خصوصا المرضى منهم والرقم اللي كان المفروض المستشفى تقدم له خدمات في البداية كان 200 مريض لكن بسرعة ومع انتشار اسم المستشفى وجودة الخدمة اللي كان بيقدمها وخصوصا انها كانت خدمة مجانية ارتفع العدد من 200 الى 2000 مريض لدرجة ان ما كانش فيه مكان في المستشفى علشان يستوعب الاعداد دي وكانوا المرضى بيضطروا يناموا في الممرات والطرق أما المعلومات اللي اتشهرت بعد كده أو بمعنى صح اتعرفت بعد كده عن المستشفى إنهم كانوا بيعملوا تجارب على الناس الغلابة واللي مالهمش أهل أو اللي أهلهم مش بيسألوا عنهم لفترات طويلة جدا وفي الأغلب الناس دي كانت بتموت وقت عمل التجارب عليهم وكانت دايما بتكون متبشعه في أغلب الاوقات وده بالنسبة لنا كان سر الشغف اللي كنا فيه وسر الاثاره اللي كنا عايشينها في الليلة دي لان كل القصص المرعبه والمخيفه اللي بتتحكى عن اللي جرى في المستشفى دي زمان كان نوع من الضمان انها هتكون ليله مثيره خصوصا وان كده الامل كانت نسبته اكبر في اننا ممكن نلمح شبح او نشوف كيان من كيانات العالم السفلي على الساعه لما وصلت حوالي 3 لثالث الفجر كنا تقريبا دخلنا كل الاوض والقاعات اللي في المستشفى بس ما شفناش أي حاجة مش طبيعية لكن بعدها بحاجة بسيطة كنا بدأنا نسمع صوت بنت صغيرة بتغني زي ما تكون ترنيمة الصوت كان جاي من الدور اللي تحتنا على طول أنا بصيت بسرعة على أصحابي أشوف رد فعلهم لقيتهم كلهم مركزين تماما وبيسمعوا زي بالزبط وعلى طول المجموعة كلها طلعت الكشفات ونورتها ووجهتها لتحت للصالة اللي كان الصوت طالع منها وبدأنا نتحرك ببطء شديد على السلالم وإحنا بنتبع الصوت لحد ما وصلنا للأوضة اللي الصوت كان طالع منها وكان بقى واضح جدا ودي كانت اللحظة اللي كشافي انطفى فيها فجأة ببص حواليا لقيت كشافات المجموعة كلها انطفت في وقت واحد وبشكل غريب كده اصبحت الاضاءه الوحيده المتاحه في المكان هي اضاءه ضوء القمر واللي كانت داخله من الشبابيك الكبيره والشروخ اللي كانت في سقف المستشفى احنا كنا على بعد حوالي خمسه متر من الاوضه اللي طالع منها صوت الاغنيه ووقتها انا كنت مستعد احلف اني شفت خيال مجسم ووش بيبص علينا من على باب الاوضه وغالبا في نفس اللحظه أعتقد السحاب اتحرك أو حاجة لأن شعاع من ضوء الأمر إن عكس من خلال فتحة من شروخات السقف فجأة وجه على الخيال ده وقتها كلنا شفناه بكل تفاصيله كانت ست لابسه أبيض كان مشوه وكانت بتبص علينا ببصة فيها ابتسامة بشعة عينيها كانت سودة بسواد الليل وما فيهاش أي بياض خالص اما الريحه اللي كانت جايه من ناحيتها كانت عامله زي ريحه البيض الفاسد هي اخدت خطوه واحده بره الاوضه وظهرت بكاملها في الصاله ولصدمتنا لقيناها ماسكه في ايديها دراع طفل صغير وكانت بدات تتحرك في اتجاهنا حركتها كانت غريبه قوي كانها بتتهز مع كل خطوه بتتحركها في اتجاهنا وفي اللحظه دي زي ما يكون السحاب غطى على القمر مرة تانية والدنيا بقت كحل والسواد كان حالك وهي اختفت وما عادتش زهرة أنا كنت برجع لورا وأنا برتاحش من الخوف والرهبة أنا عمري ما خوفت قوي كده في حياتي كلها حد كان بيهمس بإسمي في وداني ومرة تانية آدم إنت وأصحابك عمركم ما هتطلعوا من هنا أبدًا. بشكل لا إرادي أنا صرخت بصوت عالي وقلت للي بيقول الكلام ده يخرص ولفيت 180 درجة وجريت بسرعة الصاروخ وفي اللحظة نفسها لاحظت إن المجموعة كلها كانت بتجري لكن كان في صوت واحد بيجري ورانا وإحنا بنجري كنا سامعين حاجات بتتخبط وبتقع لكن ما فكرناش. نقف ابدا وبعدين فجأه ضوء القمر دخل من تاني ومنحنا شويه اضاءه كانت كفايه علشان نشوف الست الغريبه دي وهي لسه بتجري ورانا وبتصرخ وهي بتنادينا سمينا كنت على وشك الكعبل على السلالم وانا بجري مع باقي المجموعه في اتجاه الباب الرئيسي للمستشفى بس كان في مشكله مستنيانا الباب كان مقفول وما كانش هيفتح الا لما نضرب الجرس اللي جنب الباب علشان حد من الموظفين يجي يفتح لنا الباب ويطلعنا، احنا فضلنا نضرب الجرس زي المجانين وانا كنت سامع صوت بيهمس في وداني بشكل متكرر. آدم آدم آدم أنا في النهايه ما قدرتش اقاوم اني الف وابص ورايا وهنا شفتها واقفه على اخر سلمه من السلالم وعلى وشها أخبث ابتسامه شفتها في حياتي كلها وفي اللحظه دي الباب كانت فتح واحنا بنتزاحم علشان نخرج كنا هندهس الموظف اللي جه فتح لنا الباب اخيرا كنا في امان والموظف ده أخدنا لمكتبه وعمل لنا كاكاو سخن وقعد هو وزمايله يسمعونا بنحكي على اللي حصل لنا واللي شفناه الشيء المرعب كان ان رد فعل الموظفين ما كانش الضحك مثلا رد الفعل اللي أنا كنت متوقعه ما حصلش ما كانوش بيتحكوا ولا بيقولولنا أنتم كذبين وبتألفوا بالعكس النظرة اللي في عينيهم كانت بتقول أيوة إحنا عارفين أنتوا شفتوا إيه بالظبط طبعا مش محتاجة أقولك أننا قررنا عمرنا ما هنكرر تجربة زي دي تاني أبدا في حياتنا إحنا لسه بنروح نحضر حفلات البيوت المسكونة كل سنة في أعياد الهالوين. بس الشيء اللي مستحيل هعمله تاني اني حتى اقرب من المستشفى المسكونة دي تاني ابدا معلومة اخيرة الموظفين لما سألناهم على الست اللي شفناها واللي شبحها ظهر لنا قالولنا ان اسمها ايميلي وانها كانت موجودة في المستشفى سنة 1867 وانها كانت بترعى بنت صغيرة بس رعايتها ليها ما كانتش رعاية محبة كانت على طول بتعذبها وبتأذيها ولأن البنت كانت دايماً بتعيط، فالست دي أو إيميلي غنت لها أغنية وبعدها خنقتها بمخدة لحد ما قطعت النفس اللي اكتشف الموضوع ده كان ممرض في المستشفى كان مشهور إنه عصبي قوي فمن صدمته لما شاف إنها قتلت البنت اللي كانت في رعيتها قتل إيميلي بإنه هو كمان خنقها وفضل يخنق فيها لحد معنيها خرجت من مكانها والباقي أنت أكيد دلوقتي عرفته التجربة الخمسة أنا عمري 30 سنة وبشتغل في الخدمات العامة في مستشفى لكبار السن ساعات بيطلبوا مني أشتغل شفتات مسائية طويلة أحيانا بتوصل 12 ساعة يعني بشتغل من 8 بالليل لحد 8 الصبح بس أنا بعتبر نفسي كائن ليلي فالموضوع ده مش بداية ياوي في مارس 2020 المستشفى والعاملين فيه اتعرضوا لفيروس الكورونا طبعا اللي كلنا عارفينه وطبعا معظم اللي اتأثروا بيه كانوا كبار السن وده كان السبب ان احنا شفنا عدد وفيات كبيرة قوي في الفترة دي اغلبهم كانوا من كبار السن لو ما كنتش اشتغلت في مستشفى او تعرف حاجة عن المستشفيات اسمح لي اقولك ان المستشفيات من اكتر الاماكن المشهورة بالاشباح والاماكن المسكونة ودي حقيقة انا عشتها بنفسي انا بدأت الشفت بتاعي في يوم الواقعة دي وحييت كل الناس اللي كنت بقابلها وانا داخل المبنى زي العادة الوقت كان متأخر فما كانوش كتير. أنا نزلت للبدروم من على السلالم الرئيسية ولما وصلت هناك دخلت الأرقام السرية للباب وفتحت الباب. لسه هدخل حسيت بحد واقف ورايا كأنه مستني إن أنا أفتح علشان يدخل. لما لفيت ببص علشان أشوف مين لقيت حوش السلم فاضي ومفيش حد خالص. كنت أنا لوحدي تماما وأنا في حيرتي وعدم فهمي للي بيحصل. فجأة سمعت كحة خافتة بترن في وداني كانت قريبه جدا لدرجه اني حسيت بنفس الشخص اللي كان بيكح ده بس تاني الطرقه كانت فاضيه ومفيش حد كان على السلالم فقلت لنفسي اكيد تهيؤات وزي ما كنت بتمنى ساعتها ان واحده من الممرضات مثلا تكون بتعمل فيا مقلب وكملت الشيفت بتاعي لمده كام ساعه ما حصلش اي حاجه خالص لكن الوضع كله اتغير لما الساعة وصلت 3 الفجر. أنا كنت خلصت اللي بعمله في الدور الأرضي وساعتها سمعت صفارة الاستدعاء. فبصيت أشوف البيجر اللي معايا وأشوف الاستدعاء ده جاي منين. لقيته جاي من أوضة أنا كنت عارف إن مفيش حد فيها. كانت أوضة فاضية لأن المريض اللي كان ساكن فيها كانوا نقلوه الصبح لأوضة تانية وكانت مكتوبة في التقرير بتاعي. الممرضة المقيمة راحت فتحت الباب ودخلت. وطفت النور بتاع الاستدعاء اللي على باب الأوضة، وبعدين لقيتها خرجت وقفلت الباب وراها، كانت في طريقها علشان تكلمني. بمجرد لما وصلت لنص المسافة بيني وبين الأوضة دي، نور الاستدعاء نور تاني، وجرس الاستدعاء ضرب عندي. هنا إحنا الاتنين قررنا نروح الأوضة دي سوا، ونكتشف إيه اللي بيحصل هناك. لما دخلنا الأوضة ما أي حاجة. أو أي حد خالص. كل اللي كان موجود كان ريحة سيجار حديثة. مالية الأوضة. الغريبة أن التدخين ممنوع في المستشفيات بقوة القانون. والكلام ده مر عليه سنين طويلة جدا. فبالتالي محدش عمره دخن في الأوضة دي. من أكتر من عشرين سنة. أنا دعكت عنيا وسبتها ورحت المطبخ علشان أجيب لنفسي كوباية قهوة. لاني كنت محتاجه اركز وافوق وانا بصب القهوه وريحتها كانت طالعه فرشه وجميله كنت مندمج جدا سمعت صوت حاجه معدن بتقع على الارض جنب الفرن بصيت لقيته غطى حله كان بيتهز على الارض من اثر الواقعه كان بيلف زي النحله انا استغربت لاني عارف العمال اللي بيشتغلوا في المطبخ ده من سنين طويله وعارف كويس هما بيعينوا غطيان الحلل دي فين المكان اللي بيعينوا فيه الغطيان كان على الجانب التاني البعيد قوي عن المكان ده وكمان بيحطوها في ضرفة ورا خالص بعد الحلل فعلشان الغطى ده يوصل للمكان اللي كان واقع فيه كان لازم يعدي من فوق كل الحلل ويفتح الضرفة ويمشي على الحيطة لفترة وحتى لو المستحيل حصل فعلشان ينزل يلف بالشكل ده فهو محتاج قوة ترفعه وتنزله علشان يلف أنا في أغلب الأحيان بسمع قصص عن العفاريت والأرواح اللي بتسكن المستشفيات، وللبعض منها مشهور بمعاكسته لأي حد بيكون موجود في المستشفى بالليل، لكن ما أعتقدش إني هتعود على حاجة زي دي بالسهل أنا أخدت في بعضي وطلعت قعدت مع ممرضات السهرة وأنا مشدود، ولما روحت هناك كنت حاسس بالقلق بس ما كنتش عايز أبينه. بقية الشفت عدى عادي من غير مشاكل، لكن وأنا بمضي إنصراف الصبح قابلت رئيسة قسم التمريض اللي قالت لي إن المستشفى حصل فيه حالات وفاة كتيرة أوي الليلة دي، أكتر من أي ليلة فاتت بسبب إصابات الكورونا، كانوا تقريبا اتناشر حالة وفاة، أنا وقتها قلت لنفسي مش يمكن الحاجات اللي أنا عشتها الليلة دي كانت هي طريقتهم في الوداع. لو بتعجبكم القصص من النوع ده اكتبولي كمل في التعليقات وانا هكمل معاكم بمجموعة جديدة من قصص عفاريت وارواح المستشفيات لان لسه عندي كتير قوي التجربة السادسة انا بشتغل في مستشفى بيديرها مجموعة من الراهبات اللي بيتبعوا الدير اللي جنب المستشفى على طول المستشفى دي قديمة قوي وبترجع لسنة 1910 طبعا مش محتاجه اوضح ان كل المباني التابعه للمستشفى دي قديمه جدا وبتعتبر تاريخيه بسبب قدمها وده بيخلي اجوائها مرعبه اوي من كام يوم كان عندي شيفت شغل كان بالليل شيفت ليلي يعني ولان الشيفت كان هادي ومفيش حاجه اعملها رحت انام في الاوضه اللي كانوا مخصصينها لي جنب مكتب الطوارئ على طول بعد دقايق من لحظه ما مددت على السرير حسيت ببرد جديد جدا مع اننا كنا في عز الصيف الوضع ده شغل قرون الاستشعار عندي فقلت لنفسي لا كده بقى في حاجه غلط الوضع ده كده مش صح ابدا انا بسرعه قمت قايمه من السرير ورحت شغلت النور بصيت حواليا لما ما لقيتش حد خرجت من الاوضه ورحت ادور على حد من الممرضات لما لقيت واحده منهم قلت لها بصي انا مش مرتاحه للنوم في الاوضه دي الليله فهي قالت لي مفيش مشكلة خالص تعالي اقعدي معانا واحنا هنسليك للصبح. والفعل أنا اتحركت معاها ورحنا قعدنا سوا مع مجموعة من الممرضات اللي لما سمعوا اللي أنا قلته قعدوا يضحكوا. وبعدين واحدة منهم قالت لي طيب اسمعي الحكاية دي وقولي لي بقى ايه اللي بيخوف أكتر اللي أنت حسيتيه ولا اللي أنا شفته حسيته أنا بصراحة قلت لها طيب احكي أنا ما كنتش خايفة دلوقتي لأن عددنا كان كبير ومفيش سبب للخوف. الممرضة قالت لي الواقعة دي حصلت في عنبر الولادة. كان الوقت نص الليل. وواحدة من الأمهات جت لي وطلبت مني طبق علشان بتأكل ابنها. فأنا أخذت بياناتها واسمها يعني واسم الطفل واديتها الطبق. لكن الست دي ماشية، أنا بصيت ولقيتها ماشية من غير رجلين. كانت زي ما تكون بتطفو في الهوا وهي ماشية. أنا بسرعة ناديت على زميلتي وشاورت لها على الست وهي كمان شافتها. إحنا الاتنين كنا مصدومين جدا، فزميلتي قالت لي طيب هاتي اسمها كده؟ ولما قعدنا نراجع على الأسماء اكتشفنا إن الأم دي كانت ماتت وهي بتولد ابنها نتيجة نزيف رهيب، وابنها اتوفى بعدها بيومين لسبب مش معروف. بعد ما الممرضة حكت تجربتها كلهم قعدوا يضحكوا عليا، بس أنا ما عجبتنيش الأجواء دي خالص، وقلت لنفسي هما مفكرين دي حاجة تضحك تاني يوم كنت قدمت استقالتي لإدارة المستشفى بكده نكون وصلنا لفقرة التعليقات وهي الفقرة اللي بازية فيها مجموعة مختارة من التعليقات اللي وصلتني من الأصدقاء أصدقاء مستر كايرو على مدار الأسبوع تعالوا نشوف أول تعليق معانا هيكون من مين هيثم حسن بيقول مجرد تنويه عن حلقة جديدة بتكون سبب في تحسين المود طول اليوم الصوت اللي بينقلني من الحياه الرتيبه الى خبايا واسرار العالم الموازي بقضي ساعه في منطقه مجهوله بين الواقع والخيال بشكر هيثم حسن على التعليق الجميل وحقيقه بصراحه تعليقاتكم يا شباب هي اللي بترفع من روحي انا المعنويه وبتشجعني ان انا اكتب كمان وكمان وادور وابحث عن قصص حقيقيه ترفع من مودكم على مدار الاسبوع كله تعالوا نسمع التعليق الثاني تعليق من كندا كندا صديقتي العزيزه والراقيه من سوريا العظيمه، كندا بتقول اجري اجري اجري ما تبصش وراك اياك تبص وراك. السواد شديد وريحه الخوف اقوى، انا فين؟ انت على قناه مستر كايرو، بشكرك يا كندا طبعا كندا متاثره باحداث مسلسل او قصه سر هافا زام وسر هافا بشكر كندا كتير وتحيه كبيره لكل الاصدقاء في سوريا العظيمه زارا دايف بتقول انا من محبي قصصك وبندمج لدرجه ان لما ابني بيجي ويقول لي يا ماما انا بنط في السماء وقلبي بيفضل يخبط وبقول له خضتني فاهم اول ما بحط السماعات بيقول لي خلاص انت راح تسمعي قصص انا ما راح ازعجك حقيقة بشكر زارة على التعليق الجميل وطبعا برحب بكل الاصدقاء من كل مكان في العالم حقيقي انتم اهل واصدقاء وفعلا من اكثر اللحظات اللي بحبها في يومي هي اللحظات اللي بقعد ادردش فيها مع اصدقاء مستر كايرو لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل لكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تيليجرام كل الروابط موجوده في خانه الوصف للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان صفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب لو عجبكم وطبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو